وأخذت المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة ديت المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من المزنة من أو من أو من المزنة ما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 بين حفصة السودوي مشاخطي جداق <تصفيق> بي وحراسة صارها هذا حفصة حشتي وغراد دمائي كلها ابن خالدون بينتاجه خشتي ناوي رحمه خديلا بتن عبد الرحمن كريمة محمد بي كريمة ابن خالدوني بيتبنى أبو زيد أنواله الدين الحضرمي خلكي أصل خلكي إشبيليابي أول طول سيجداق <تصفيق> بي أول مالك يجداق بي أول تاخر يجداق بي كأفضل سر شاشي بجني تربية البوي مكجي إخواني أمزال ابن خلدون 4 14 بوي يعني تقريبا بلي يعني بحف تشارخوج حتى لو كاجي او ماله او ليش دايغ بو او مزغافتال ايوانا خوندين وحتى ما حتى قالك الشنوار توي راح ماخذ عليه بيتمن وفي قالك التونسي قالك جوون الشنوار توي جهه تذكروا العالم بود حتى رقمي مولويجك الأي سالمي جمارة سوهو هناك اشخزانكوا دين برهو زانس برهو بيم، اشخزانكوا جل جل ان يعني ام بيجن مثق قافرة وشان بير بيم، وتاذي اشخزان روشان بير, بي. بير داب ابن خالد رحمة خودلابت بي. بابي بيو رحمة خودلابتن، سيد القبة ابو فيجاب السرشارشيل في, في مجفته اني وش خزانامي يعني اكو عيني دم داخ خزانه کارها و شبير و ثقاف و دين دارين عيني دم دا خزانه كو نيزي كي د سلطاداري و سياست و حکومراني بين و طبعا ابي اجرك وندك ابي مخلدون دسبي كو جونخه خزانه كو دين پرور و عين پرور و زانز دوز دمازن بيت عيني دم د خزانه كو نيزي كي د سلطات نيزي كي سنت گله گله فكريي مش كي و بي بو زاني د سلطاداري زاني وكانت هناك يعني انقلابات سياسيه في انقلابات سياسيه في العالم، وكانت هناك انقلابات سياسيه في العالم، وكانت هناك انقلابات سياسيه في العالم، وكانت هناك انقلابات سياسيه في العالم، وكانت هناك بر ترمي ايش ما تشديت جلين جت ابن خلدون دا رحمه الله قدر جلك قصه طبعا هذا الشيء كي ام بجنيه خالك وحسب ايش كات ناوده را جلك مرويت مازل هي بيش كي رحمه سكون يعني او زالا كوكاشا اوفا هات نوتشولي. اي تشيل باجره بسكرا تشيل غارنا تشيل بجايات تشيل اف يا ماغرب.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 إيش أريد دا أصله داريا أو دفرا أولي بيجتازد كم حجج حجده أصلاً دا دار الحج ناوي كنوك سهل يعني خلك كي كبيه وبيت حجج بتأفصله إني أتحجج بيت يعني حتى رح القاهرة القاهرة وكان بعقوق أنه سلطان المصريبي رحمه الله تعالى أنه سلطان المصريبي هو الذي يحكم بأنه سلطان المصريبيين سلطان المصريبيين في المنطقة، وكان يحكم بأنه سلطان المصريبيين قاضية يعني مذهبي مالكية رحمة خودلبتن الولاة عند فرع مصرية هميه. وبيشتى كان صارك رحمة خودلبتن ابن خدول داز بردوري بوستي خوي القضاء بت استقالش بوستي خادلبتن ووسا ريجت كابتن جل دس حباتك وبيشتى اسدي نشام كي پوستة اداري پوستة يعني سيادي برضو من مثلاً استنى بيم يعني متفرغ بهم الجل خاندلي نبستيني وفيرى خو باشتر قاستا انفسيني خواندنه ته او ته من اگر بوینده کو افتنياتي يامد گل خواندنه اگر باشتر بجن باشتر يعني نوف خواندنه او باباتت ميجو هرا سبب باباتت زندار زاني دات رحمه ابن خلدون يا قران زمان أعمل يعني بيجي لهاجاتة زمانة أبي سردامي أميها زاني تفسيره قرآني وحديث وفق هو أفتشهن عند عند هم ولكن عندك زانست يدبديه لهاتين بيشتري سرحنيا مطالعبي رح ما أخد له يعني أبي قناغان في سنك وش بارسترين ونافضلترين مع مستعد في أحمد بن أدرس اليلولي بحرصه زانك ديها بتجودني الفقيه الزيتوني إمام أبن عرفة أبجيك شوام مستعد يبي رح ما أخد اللبتن إك شوام تشتت جلكت مازن تجارة رح ما أخد اللبتن خالدونا أف كندونات بتأجير بونك ابن خالدون جلك خمجينت بيت وجلك تيكتشاد جلا توشي صدمة قام عزنا بتون أفصل ما عزنا بتأجير بهندي دو دا دم دابي نخوشة بيت بيسدمتشة بيت وتعين دم دابي بتوكي بولدرة دا كيمي هون ددد بواشترشون بتون أوبي الله رح ما أخد اللبتن صلاة حضار حسابه كله ليه مش شخصي كده بتصارع زارو سيفادو كله حشته زاي طعونة اتن دافرا يعني دافرا امبيجن بوكوري أفريقيا المغرب ووطن عربيش مصري حتى مغربي طعونت كيفته وش قبل طعوني جل كاسو كوربيت مرن مرفت بأغلبية جد مرن كاسنا من حتى كله ما مستوي مرتوا طبعا طعونا اللي اللي سببوا طعوننا كوجشتين أوروبا وبي خلكي أوروبا يعني فناكر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 وأنت تقول أن هذا المكان هو الذي يحصل على أن هذا المكان هو الذي يحصل على أن هذا المكان هو الذي يحصل على أن هذا المكان هو هذا المكان هو الذي يحصل على أن هذا المكان هو الذي يحصل على أن هذا المكان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 حتى كر رحمة خودله بتن بجنة قدام الزريناري يعني زانست كمارات إن زانست زانست اجتماعي خادنا ميجو هرس خادنا أوان اه جينجه أو كودانة أو اتعداد جتن رحمة خودله بتن الصلاة 88 من شخصي قد بصالح زارو 48 شاشي زاني دسبيكو 40 بازدي زاني رحمة خودله بتن قاهرة القاهرة وغرد ما يذكر الجيحة في وصالي والنوكاجي البكورة القاهرة ولكن مزاربي ان يكون هناك اشخاص من الزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات کسانا والزنات والزنات کسا والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات جدا والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات والزنات جبرت شنط نف موضوع إذاكو بحثي البرتوكول ديبتو نف نار دارت لي البرتوكولي أولاكو بيجن مقدمة ابن, ابن خلدون طبعا نف كتابه مقدمة ابن خالدون هلك سجيه بتنيوستي سك جلجلك جواني خوشيتي ده هاي يعني كوسانة آه نبيسياكو أم بيجن ملاك شيخة كوسانة نبيسيا أم بيجن ميجوني بيسا كوسانة نبيسيا بيجن يعني كسكي راوي مرواك نقل كده جلجلك جواني نبيسي آه أخبار دانجو باص وميجون نقل كده دراسات السركي دي فشنو السركي وحكاوى وعبرات الجدارخاسين تشتك يعني بني موت يا كرني وطبعا عشان دائماً دي انا ياخذت نوفنور كذا برنامج شهادات بلغ زنوات نافدارت مزني جونيف دي سردني شهادات كرين ابو ابن خلدون تشكري لوسي كسكشبرين نني لوسي وحتى نكجي كورتيك نور الماء خلاص بعدك كودي كتاب العبر وديوان المبتدا بردو ده تقريباً بجاكي أن شيء بيجي فلسفة علم الكلام هردو ديكلا أو جلباب المحصر في اصول الدنيا فخر الدنيا رازية مقتصر كياشي فوق السائل وتاهي المسائل طبعاً قبل نبسين هنا شو هن نبسين قبل تحنيذ ما بنعرف تجاو خشتي بمن خالدوا موجود دامزينة زانس يعني أبي شو هن بيشتت سريكي قال أنا حسب وراسا خدامة نظرية رجسبريسية نظرية عصبية تعصبي أو بيجتن تعصبي تعصبية بيجتن تأثيرك على جليك مازن كارت كن على جليك مازن ياهي سر قهوري وسر دورزبينا كمال جها هراسا إيش مون بيجتن جليك رحمة خدمة بتن أبي بحث الأول نظرية هاني كذي أو يعني بنماذج نظرية هاني بيجتن بيجتن كارتشان كارت كن أنا خدوم مزاركه برضو مدب آه شُنِكَ أن أبن خلدون يقول أن أبن خلدون يقول أن أبن خلدون يقول أن أبن خلدون يقول أن أبن خلدون أن أبن خلدون أبن خلدون أبن خلدون أبن خلدون خلدون لكن أنا أرى أن إبن خلدون يقول أنه إبن خلدون إبن خلدون دستك بالا إبن خلدون يقول أنه إبن ي يعني أنه إبن يعني يقول أنه إبن خلدون يقول أنه أستد خلدون يقول أنه إبن خلدون أنه ابن خالد نيوتيكلي المُؤرخ من جامعة بريطانية آر نول تينبي قبل سنة 2007-2005 وقراض ميكيه بجد ابن خالد ده هينكاري خاندون سياقه وفلسفات ميجوي يعني عبزان ميجو تشتكيت إت بس ابن خالدني شو نيجو شو سر سر بواستك بُطير ميجوات يعني بس يعني ميجو فلسفات وكانت هناك أشخاص أيضاً، وكانت هناك أشخاص أيضاً، وكانت هناك أشخاص أيضاً، وكانت اللي أشخاص أيضاً، وكانت هناك زانا أيضاً، وكانت هناك أشخاص أيضاً، وكانت هناك أشخاص أيضاً، وكانت هناك أشخاص أيضاً، هني أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا بجن جلك خان من أن ابن خلدون يقول أن ابن خلدون يقول أن ابن خلدون يقول أن حتى خلدون ابن خلدون يقول أن ابن خلدون يقول أن ابن خلدون ابن خلدون بس ما إذا ما بصومونا بردوني غير إذا ستاني أفيد جون أورو صا ما نشوف حتى هم موسوخ ما نشوف حتى هم جيفتون ورا بكن ما نقولش إذا شتي فازاناي كي دي بيت بما ماتحت ديب كذا يعني كاسكي لينيني أمزال لينيني إكشون سكرتير مازالت الشيوعية أبي إد جالك بحسب إبن خلدون كتب جالك جالك دار وراء إبن خلدون يعني جالك زاناي ساردا مثلا كي كي علي وردي يعني وكي, وكي إبن خلدون حاشا وكي بيان براء إبن خلدون مازالت كت ولكن هذا المكان يجب ان يكون مختلفا من المكان الذي يجب ان يكون مختلفا من المكان الذي يجب ان يكون مختلفا من المكان الذي يجب ان يكون روجيه جارودي هو كذلك شاعر سلفي فرنسي ناقد وجلالكيم مازناء كما جارك خلاكية كاتبة بجستر جوانريدي بدرنا معي پيش وارد دا. روجيه دارودي هو جد جارودي تبیشتن أنا روجيه جارودي ما بتن مادية هي فكرة الشيوعي بحث ابن خ خل ابن, ابن خلدون ابن خلدون زناءة ونارمدا فنانة مي جون فيسف فقيها زراني شرنا في يسوعة ورسال ابن خالدون بيشتن بعبقريات خالجة لك ما أظن ذا بجتن مش حتى نوكا مروي بقولي كابن خالدوني نهاتي يا طبعا أصلا نقول أفقن الثاني ناس نقول أفقن الثاني تأكدوا كي يروجع قاروديaco قولي مروي بقولي كابن خالدوني نادش شرخة شردي حتى نوكا أول شرخة بستة أمير خودي وغرض ما يكني اف هو طبعا مره كي جالاكي مازن عمرنا كي بسمر و بارتو تشيكينه السرد يعني بارواني كيرن و خدمت كيرن بو اسلامي شون بارتوكو الغربي كبيستن همي او تيورستال جهاد اتاكني همي او او ورات روش اوب بر بن افزراني هنا جوج جارد بيستن اوصا ما حتى من خلدون اتكن راح ماخذها له بتن قلت اجام عندي درس فلسفه من خلدون فياتن ولكن وان زلناستا جدا من خدمي بيشكش كنو هل أي كده محاولة كان وكيقولكش ناف وأنا أقول لك أن هذا الموضوع مهم جداً، وأنا أقول لك أن هذا الموضوع مهم جداً، وأنا أقول لك أن هذا الموضوع مهم خلدون وأنا أقول لك أن هذا الموضوع مهم جداً، وأنا أقول لك أن هذا الموضوع مهم جداً، وأنا أن هذا الموضوع مهم أن هذا الموضوع التأكيد أن أحمد بن حق دار كابتن أن أحمد بن خلدون، كان يقول أن أحمد بن حلدون كان يقول أن أحمد بن حلدون أن أحمد بن حلدون كان يقول أن أحمد بن أن أحمد بن حلدون كان يقول همی اس دیاردت كمالاتي اود چوی دچو میزن اکی گریدان اپ اکی وایبشت ننحتشک پیدا بد مثلا بژن وکی دیاردا انتحار پیدا بد وکی دیاردا و اون دیاردت کومالاتی اود نو جوګه چدب هر اکی یعنی پېوان دیار داش رح و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 الزوق والستروج وطبيعته يمكن وبشتن أجا مرضك يعني مثلاً دبرات ايجبن دو أمجين جامجبن، أيك, بن. أمجن جيميك بن. إيك في بوجن المازم بتاكل في بوجن المازم أو بوجن عرفه عدته جينجها وانا جيك فرق بتساقا وانا جيك فرق ببشت أفضل كلة يعني كم دكتور بيكون بابا كيبن دجال جلك جدا جيك فرق مازم بنت هذا صح رحنا خذ ربتن أو بيشتن جينجها يعني بابته جار مصار ماي وانا وأم جينجها مرف نافذ ولكن عصبي اشخاص يمكنهم ان يكونوا من المشكله في المشكله يعني المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله في المشكله هذا المشكله في المشكله في المشكله في في المشكله في المشكله في في المشكله في ونحن نعيش في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن بحث في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن نعيش في المعيشة، ونحن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 راح ناخذ لهم بشتا، أجر إنسانش جوندا، بشت بوشيرا، بشتا هن ديري تعصبت بالبتر. هندي كورتي كنا جوندي، كورتي كنا بنامولي، عشيري، يا أوغاي، يا أمجد مازني، جوندي، مختاري جوندي. صارت بشتا هندي بتر متعصبت، هندي بت بوشيري، هندي بترش تعصبي، دير تربتر. دي صان دمنا أمبتاكي لازالكي. أو بحسي تعصبه كتو دا بيشتن جالة جالة بيشتن تعصب جنود كده ودارداريات كده بيشتغل جواه بيشت تعصب الجندي بيشتنيات نافخ خزانة كده بيشت بحش كم مازلت بت يعني خزانة كده كسكت ده متعصبه بيتن خزانة تعصبان بحش كم تعصبانه بيرفعلك حتى بيت إلى أن يكون هناك أي مدير من الأحوال، ويكون هناك أي مدير من الأحوال، ويكون هناك أي مدير من الأحوال، ويكون هناك أي مدير من الأحوال، ويكون هناك وباش مدير من الأحوال، هناك أي مدير من الأحوال، هناك أي مدير هناك هناك هناك هناك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 وأن يعني هناك جيش في العالم، ويكون هناك جيش في العالم، ويكون هناك فلان في أو فلان هناك جيش في العالم، ويكون هناك جيش في العالم، ويكون هناك جيش في العالم، ويكون هناك جيش في العالم، ويكون أنت يعني في بابتهن بيشتن كو أو أنتم قناغة يعني روابرنا دولة تذكر <تصفيق> دولات دولة سر بينش قناغة تقدر سر تب إنقلابه بتبتزويره بتب يعني دستكِ داركِ بتحرح على كابتن للدسواته دس, دس خاينات. بس مش قناعادي ولكن دسخاتة كابتن، تيكي أوزاندن 4 دسخة إيه ناتيا، دس نكو هندا كي ديهنا شوي بكرهالدي تشو زيرات الجان شوي دستت وانا درجته تجيل دستة داركِ بين بين دسواته جسنا درابتن استبدادي. دكتاتورية حيد كابتن ده دا على دسواته دس دس نشط بس نقول ولكن يجب كرنا سربتي هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون فعلاً من يكون هناك فعلاً يكون هناك من فعلاً هناك من يكون هناك من يكون هناك كرنا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يعني يجب بحسيب يكون هناك هناك هناك كذا هناك يا بطاري، يا إسراف، يا تبذير، يا زيد هناك يا هناك هناك هناك أف هناك هناك هناك صدق هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك وشوان هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك هناك مثلا احتمال يقول بوشي تجاره بترولي هي دي البوشي تجاره اقل هي او بوشي بدناش ندير كاسكال جون ان بشي تنال جاكي بشي تنال جاكي نتيجاري بدنا بوزو غانم بدناش نقول بشي جوان بشي تن اجل سايكي بشي كافتنى شارلسانيات انا بشي هندي سنوات نيت كيرني بشي او ملتا ملتا كي كي أو ماكينة أو برينو أو مقاسو أو جيسون أو هرتشتيكي هابتن أو جيل كيلبر أو دونتشيكيرن أو هرتشتيكي هابتن أو الصناعة تل دا في بيت تشيكيرن هذا صار بيشتن مابط داس دولات داس صلادوري مسؤول رئيس حكمتي ساروكي والاتي ماشي بيشتن بيشتن بيت داس بوربونت بازل بونيو خلقي كذبك التجارات بيشتن أجر ساروكي حكمتي داس صلاطة دا صلاط بازرگونیچر باشتم دوتش دپیچب پیچ دولت ژی پیچب او د بازرگونیچ پیچب ما وکی وکی مسئول در ترص یت اداره خالکی بخونه د ب مسئولی تجارت کرد، او تعجن معنای مسئولیت خو د لاستیناکت او معنای د استغلاله پوست خو د تجارتات او وینجه پوستریژک نوته برزبرنه نشه اداره خالکی یکن او تاكيد د تجارت یی حرام نیته چکی منافسه کو شریش نو د تجارت د یی پوست خو کرسی کو خو کار اینتن بو با بازرگونیچ هذا هو رحمة خدمة بتن بيشتن بتبقي بلاد فيش نجكي دستور دانيه البازرگانی يعني دس دانك ما كان يوني دا تنظيم بس بيتن من شرطه بدنا نحتاج موظفه بزياده ضو دا تاسلات كيف خلقي كيبندز بكتير كي مجبور بالبراهم مجبور بالبراهم مجبور بالضريبه زياده كتسعر زياده كتم فاش خلقي هناك كي, كي بيزار بكتير كيف كي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي بي كي زاريبا ودتن قمرك وآه هناك بدو نشندك وقوي بكون بتحشت آه مطرسيك على علىك مازنا بعندك وريك البازرگانيه بتاعيرن هلا صار رح ماخذنا بدحسي الزانستيد أحيائي يعني زي دروزامية كتير تبيشتن همي أو أف جردني أمد جين بيشتن, اه اف امت جين. بيشتن اه يعني أف جين بيش يعني باشكا جيانور باشكا مروف ورثات بيشتن هند جيانور پترنيزيكي مروفان ابحث كنمحزركه وخابس يعني اب حيوانه امد بين الدور برد خو باش ناكش وانا پترنيزيكي مروفان و پتر امرو وشن دونا تصندل تعامل جد بكين يعني كار بينك خدمته مثلا تاكير مثلا شريك الكيفه ومثلا وحتى غريبه بيشتن نيزيكتين حيوان بيشتن ميميكه، وبشتن ميميك، نجع الججالخش لك فرقه، حتى اوفنا كوساجد بيشتن، هذا تمام نظريه دارم، بس أو نام كو إنساني حيوان، لأنه كي تمام دراسات نيجيك بسي دارم ويا فشلانك كو جنس نوعه قارن، بس جنسي نيجي كإنساني، حيوان،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 لي اي ويري شيري انو دي وي شيري جي فاز هني كت يعني خورنق وخورنق حتى دميه باش بيستم بيخلي كودي بواجه راده فلسفه وخوندون وديفجون باش تشتي يعني زاد وبشوان باش يعني ام فلسفه بيجن تشكي مدام نما باشتم نوتب نوبتن اي فلسفه بخينتان الا باشتم امور تفسير القران يكش مال اخاك جد باردوكه فلسفه بينه تن اي فلسه باردوكه فلسفه بخوندن چينكي يعني أبو سردة أبو نزيد بيشتن ريك كه احتمال ام من بس بدرس الا بت كسكي موحد ان خاندون وفكرني ابن خلدون شد بيشتن ابن خلدون بيشتن همي علوم بيشتن بتفينه يعني سال هردو بيوغو بينا خاندون علومة نقلي كو عقلي بيشتن او تشوحيه بمهاتين و عقلي او مروفد بيشن همه خاندون و علم بس قرآن وحديث مش أف افا شاشيكو عماظنه مجالك سيد الدنيا يتحين هم العالمين بوما درقائي وسكت عن اشياء من غير نسيان رحمة لكم رحمة لكم بما بحث التي بحثت لكن القران يسميتها لو انسان الدين اقل خودي في شنو دراسه خايبستن الا الام سابقا هاذو بيوغا آه بين دوباش كلمه هذا صار بيشتن الام تدارجه بيشتن نوتشي باتامكي الميني شاي كيدا ام, أم قنوغا بجيكاتي وقنوغا مازنوطي وبيشتا ابي بيتامي بين دوباش كلمه تصنيف كلمه دولة بيرابتا هر قنوغا كاش جي تشتاكي دستيشان بكثبت بي من هجاكي دستيشان بكثبت بي وثمان هجاني يعني جوانترين و تازهترين امراض وآلاضة كاربين بونه كو عوزانس تنلدف يعني زاروكي فئر بكثبت يعدو بيشتن بيشتن علم تشتت هستكرمين و يت هستوران يعني حواس خمسة بيشتن اف حواس خمسة همي علومت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 هرصا حوزانا الشعره دي برنامج الدموهيك يكون هناك اخفناتها اكثر اخفناتها اولا بشتن هر ملاتكي ستم اللي بتكرني بشتن براوشت بن بي. اكثر اخفناتها اولا بشتن بشتن ستم زلداري بشتن باجره خرابات كتت و بشتن بأجار بونكو دولتي الدموهيك بيانتن رحمه خوده لبتن بشتن عكار حاكم ودهس حالا دار كل سيكي و نو چاندن صلاحت دا بشتن اجر به کو دی هر دو کا پیچ کین د او بس مخابني شير او قلم او بس بشن اگر حابطن بشن او دولاتو او دا دوريه دي جي 1 درج بسل ظلمها ظلم هاستم ها, ها بشن هنديستم زيد اتربت وكي چو اختنكا صورات بشن بشن هر استكل تانغيت قاده بشن ظلم الفرهيه قاده او بشن هندي ظلم زيد اتربت هند او دولته جي خو كورترت كات دسان رب العالمين العالم بيشتونيا ولاطه دولته نقت نبهندي ا آه ك بوسمان اون نابسمون باش باش تفوانيا ولاطه دولته كانت نند ك عادل يعني دات برور ناد ناد برور ديسان اكيشي وان اوف نيتيه رحمه خدله بشتا اغير تفوانيا تا جديد تا جديد رخت ولاطه جيتشان يعني اف جوندهاني هاد داجير كيرني واف باجير يعني دز دكات واف منطقهاني د دا سالات دارسيني تبا خدت عين دندو حاكم داس على ضارد وراثي يب كيف خشيت وخشيت خاف مجيلا وعديمة شد بيشتن يعني بجن حشكا بكرد بيجن فاتحها مريض سارب خوينة أو الدمائي كان هالصلاة بيشتن جلك جاره جلك داس حالا ضارد حين بيشتن ما كيف ستميت كان خلكي كوساديات كان قد استعبان قطن وكل أم حشوات كان مهينت فين بس بيشتن قوي خالكي دلي خبر جلك كربش في داسالات فات بطن وبشتوكي أو, أو داسالات دا بكفتن أريد بون داسات قطن شميم كسيني زيتري وزيت الدبنا نوارتو أنا وكانت هناك تجارب في العالم كلها، وكانت هناك تجارب في العالم كلها، وكانت هناك تجارب في العالم كلها، وكانت هناك تجارب في العالم كلها، هناك تجارب هناك هناك هناك في هناك ماقول على كياتهم بسلامن باكير أول ناتش على بسلامنة بسلامني جشتى وكيف فعلًا؟ مكيا بيداس حالات وبجهز ولا لازم ناتش على ورطة زلهيز وما زنت ك. بيشتى على ملاقيت ك. جل الجران بيداس أو نزيج ترى. هرسها بيشتى إنسان مكى هستك كت كل مزانت بيشتى أوريك الزانين يعني أو جوايكي يازانين بيشتى من يجوا نشرته من خالدون بوا ذا قرزة بيشتى كت بيشتى حاشة بيشتى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 ديني يعني يقول لك الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك الدين إلا ويقول أن الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك لك الدين دور ويقول لك الدين دور ويقول لك الدين بيشتن خلية بيشتن جيد ساقوونا هينتر ساقوونا نجار بيشتن بي جالكتر النشيطتر، اه بي حتى ذلقي المروفي بيشتن الجيد ساقوونا هينتر إنسان دي دي رحمة خدمة بشتن إلّا تأثيره صار طبيعته مرفيحي بشتن مرفي الجنود جتن مرفي كي كابر وبار ودور عرضيني الرغبة كل هر وكي تعامل آخذ الطبيعة تا <تصفيق>